إطاق المرشح، المرشح كما تعلمون من حزب الاستقلال فهو اعتبر انه من الضروري ان يكون هنالك في هذا الاطار بالنسبه لكل ان يقوموا بهذه الالتزامات من اجل العمل على ان تكون الولايه المقبله ولايه العقار ولايه الترافع على القضايا المواطنة والمواطنين. وكذلك من ل هذا لفهم وأن كذلك كل ما هو مرتبط بالعمل الذي سيكون ميدانيا بالنسبة للمرشحات وبالنسبة للمرشحين. إذا قبل ما يفتحوا الشباب شباب سنفتح سنبدأ بتقديم المرشحين وسنبدا بالاخ القندور طيب السيد رئيس الفريق المياه بالاستقلال الاخ مراد الدين في <تصفيق> ثقافه <تصفيق> <تصفيق> مشكور شكراً سيدي في الإستقلالي، كتاب الفروع، مشاريع بناء هذه الانتخابات في العام انا في الولايه السادسه المتتاليه وقويا كذلك فلذلك انت ممكن توفيق الجميع واكيد اننا آه أن نعود وخاصه على المستوى الجهوي لان هناك تراكم وتواجد جميع الأقارب فلذلك كل وحده الله جميع الأقارب اللي هي طبعا مستعدة أن لان يعني في عيد الاستقلال وهو لفائدة حزم السياسة إن شاء الله بالنسبة لهذا الأقصى والإراثات سيئة الأمينة كما تعرفونها إنه الأقل إن شاء الله نجربوا شاء مؤسسات حزب الاستقلال روابط حزب الاستقلال هذا هو اللي غادي يضمن النجاح ان شاء الله يظهر البرنامج في الحكومه القادمه ماشي بحال شي احزاب تعتمد على مكاتب الدراسات وللاسف الشديد غالبا أن كيف المكاتب الدراسات هي تحمل الجنسيات الاجنبيه اذا نتمنى التوفيق للجميع <تصفيق> ان شاء الله والسلام عليكم سنعطي الكلمة الآن الأخير يوسف العطوي الذي هو في الإدارة وهو الاستقلال ولكن في ان يكون يعني في المدينه في المدينه التي يكون في المدينه التي يمكن ان يكون مجلس في المدينه التي يمكن ان يكون مجلس في المدينه التي يمكن ان يكون في المدينه التي يمكن ان في المدينه التي يمكن واحد البادية اللي بدا حزب الاستقلال واقترح واحد البرنامج النموي المناطق في واحد المذكرة على وكنا حنا في المشاكل اللي غتوقع عاد قبل ما يوقعوا الاحتجاجات، عاد قبل ما فإذا الحكومة جات في اليوم برنامج شعارنا اخترناه الآن انصار سواء على المستوى السياسي ولا الاقتصادي ولا الاستمناري اليوم المغرب عاش 10 سنوات في قرار الان في الخوف وفي الرهبه وفي اليوم حزب الاستقلال في برنامج كبير سواء على المستوى الجهوي او بشكل أو على المستوى الوطني اليوم تنقل المؤامرات للمغرب إذا قدروا يتركوا في الاستقلال الاستقلال هو البديل اللي قادر انه يثيب التزاماتهم <تصفيق> السابقه بينات الوفاء ديال حزب وفينا ما يعرف 85% من التسامحات هذه المنطقه الحدوديه اللي جبت لها اليوم الان العام خلال التعاون ديالي واطلاع على المشاكل اللي كتنجح في هذه المنطقه اليوم اول منطقه اللي كتعاني من في المغرب علاش واحد المؤشر اللي كنت كنذكره ديما اليوم اعلى مؤشر في هذه الحدود هو مؤشر الضعف من المنطقة. وفي فوقها تفكو آه المناطق الجبليه اعلى مؤشر ديال الفرق كي دي كتعرفوا مع هاد الاعمال ديال مدينه الخليل دا للاسف كنلقى واحد الشريط بزاف زوين بالعنايه جلاله الملك اللي عطاه العاميه ولكن ما وراء كل ما اتجهنا جنوبا كنلقى واحد المنطقه مش معروفه انا بطبيعه الحال اليوم راه تعريف ديال المرسحين كل واحد بطبيعه الحال اليوم راه تعريف ديال المرسحين كل واحد بطبيعه الحال إلا أن الشريط الساحلي، وكيفاش في نموذج النموي، كاين الريع في هذاك الشريط الساحلي، إذا هذاك المواطن ديالو اللي يقف في نينا كيغسلوه، الصباح كيشوف واحد المجال ديال الريع، ولكن مكيناش أدنى المقومات ديال الأمنية بالنسبة لهذوك السكان، أعلى مؤشر ديال اليوم الإقليم، كاين المفروض البنية الصحية اليوم احنا جايبين واحد البرنامج طموح بالنسبه للمدينه واختيار ديال امين العام والثقه ديال اخوات اللجنه المدينه اختاروا لي كافور لجنه المدينه في هذاك الاقليم الا وكاين واحد البرنامج طموح لاجل امكانيه المدينه كنتمنى اليوم الميساج ما يكون واصل للمغاربه اليوم بديل الحقيقه بالنسبه للمغاربه هو حزب الاستقلال كنتمنى يكون الميساج هو اللي يوصلوا شكرا اخي يوسف ونعطيكم الكلمه الان كذلك من الاخ العزيز علينا سيدي العزيز الشاب الاخ الشاب اللي هو كذلك من الناس اللي جدد جدد ساكنين في المنطقه عده مرات واللي هو تيشكل بالنسبه الينا قوت من الاقدار حزب الاستقلال في المنطقه وله تفضل مشكور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير و برحمه الله و برحمه الله و على الاختيار اليوم المكان من اعتقد المشاريع المهمة ولكن اليوم أي زائر يدخل هذا المكان يعرف من المجهود إلى الإستقلال قد المشاريع مهمة في البلاد مثل كمشروع سياحي السياحية ولكن في السرطة المشروع أتمنى ولهذا من اختيار هذا الشعار يحتاج إلى حزب استقلال الانصاف جهه المنطق وجهه التوجهات وبالتالي اعتقد بلادنا اليوم محتاجه فعلا هذه مساله الانصاف لان من خلال الاطلاع على البرنامج الانتخابي داخل الحزب جينا من منطقه ديال منطقه غسان عارفين مشاكل تراكمات الكبرى أنا اللي بين باقي الأمين أول قراءة بالنسبة للساكنة، أن محضر إضاء كبير للبرنامج انتخابي إن شاء الله، ومع الصعوبات، أننا الشعور الإستدلال وتحت يعني أكيد الحمد لله، لصورة عطينا آه واحد القوة هنا آه حنا كمرشحين في الأغاني ديالنا العملية سمان دي الخزم وهذه وعود الحزب إن شاء الله باش نحقوها الإنصاف لكم أبو حولها سلام عليكم أشكر كذلك ساكنة في <تصفيق> شفشاون على ومناضلي حزب الاستقلال في كريم شفشاون على الثقه اللي وضعوها فيها من أجل خوض مرة أخرى غمار هذه الانتخابات. كان نقدم الشكر الجزيل للرابطة الاقتصادية ولرابطة المهندسين على البرنامج الجهوي اللي يقدم لنا اليوم اللي فيه برنامج محلي ديال اقليم شفشاون، اقليم شفشاون هذا الاقليم العزيز علي اللي داخل واحد الجهه اللي كتعرف من اغنى الجهات في المغرب، ولكن الاقليم هو من افقر الاقاليم في الجهه وما الصعيد الوطني، حاولت في الخمس سنوات الماضيه ان احنا ندافعوا باستماته على محاربة الفوارق المجالية داخل هذا الإقليم وداخل هذه الجهة العزيزة. هذا النوبة إن شاء الله غادي نصر الحليف حليف لحزب الاستقلال ونكون أن الحكومة نتمكن أننا احنا الحكومة بقيادة الأخ ابي العام نزار ومن ثانية أننا نحقق الولود في هذه السنة شكرا جزيلاً ومن نصر شاء الله شكراً دكتور إلا الله أعطنا الآن الآخر محمد حمامي في صدق معادي سنين والذي يؤمن الشحر يسمي تستغلال في المنسباتي لتنجأ أصداف اللي تفضل مشروعاً كان الوزادة بصفة ترشع في أخير محلاج ولكن كان الطبوح ديلي بين على أساس المسلمين من فوق العذكر يحكي حزم عيام لتعب بحيب ساكلة من الحمد لله لتحقق بحيب ساكلة ولتعب بحيب ساكلة أولاً يبدو في الأخوان بحيب ساكلة ويكوني باستحقر 2021 من أجل العمل و من أجل ساكنة أجيالنا تنجح من عمل على على حل المشاكل من في المدينة مجموعة المشاكل مجموعة المشاكل فيها مجموعة من الحكم في العداله والتنميه اللي كيصير بيننا بطنجه، العداله والتنميه كانوا عندهم عندهم وعندهم اساس على اساس المحلي عندهم في في على الحمد لله المشاريع جد ولايات المدينه ديال طنجة، وزيد ان شاء الله نزيد نتحمل مستوى ديال طنجة، على يقين بان لنا ان شاء الله ديال طنجة، فهنا الشعبية، ونحب عن أو تقبل، أو عن غياب ديال ديال ديال الاستقلال كمواطنين، وحل المشاكل ديالهم، لما أن السياسة خاصو السكينة، ويختار لنا السكينة، لنا السكينة. اه دوله ترفع مجموعه من التوجهات ترفع مجموعه ولكن تفضلوا باللي جاو بعدم تحدث المساله ديال تخرب الاداره المواطنين المساله ما من ديال في المدينة ديال طنجة 12 مليون حقهم واحد مجموعة من الأهداف ديالهم كي مجموعة قروية تانية في المدينة ديال طنجة كتعرف بمحب الهشاشة كتعرف برك، محمد السادس المغرور، والحمد لله، حيث الاستقلال قطع 100% وبعد يتحمل فيها المسؤولية ديال في المستقبل إن شاء الله، خصنا تنعم أهل المدينة حيث المدينة اللي يعني تكتب واحد الاشاعات في من اللي هي العنايه الملكيه اذا ان شاء الله نشتغلوا نديروا في اليد ونتمنى السيد امين يكون رائد في الفرق ديالنا ويكون مع بعض الاخوان اللي نقدروا نشتغلوا معاهم هذه باش الاستقلال في مدينه لا اساس لها ولا شيء اللي وشكرا يا خويا باش بالنسبه لمدينه تيتوان وراجب بالنسبه لفحص تقدر علي حضور لأن المجتمع بخصوص وهذا النوم ما ان شاء في الساعه 5 بعد الزوال ولكن حنا المستوى العالي وان شاء الله غا في السرقات المقبله كذلك في إطار هذا القانون الجديد كما حزب الاستقلال اشتغل وناطق باش تكون عندنا لوائح جوية وتكون كذلك تمثيلية الشباب وتمثيلية للنساء وخصوصا ديال مغاربة العالم وبالنسبة للجهة الثانية تطوان كسيمان جاوب حظها أن الجهة 13 بالنسبة لحزب الاستقلال هي اللي تحظى بالتمثيلية النسوية وعندنا الأخت مليكة الحيان هي اللي رد ت... ترشع به اسم القناة بالنسبة لهذه المجرى بخصوصي الليها المسوياء فعلمة الكلمة بتغذى المشروع عندما في <تصفيق> الواقع تمتليها ترجاع 13 كأول هي مجرى وتمتليها من الشمال ليس من هذه الرجال اللي فعلم من الشمال ومن أفضل شكراً <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كنت مع, مع الحصون دوزت <أتوز> واحد التجربه لي اللي... اليوم في الحاله دوزتها وكنتمنى شاء الله هادشي هادا اللي عشت نخدم مع الاخوان ونخدم مع مع الشعب كيفاش نسهلو لهم الامور هاد الناس لي غيجوا يش... على برا انسان تمرور اولادنا نعملو الجهد باش نعاونوهم ونتمشاو في يد في يد باش نوصلو لبلادنا في <تصفيق> وحده المستوى اللي باهيناه من الاول نشكركم والكمان في الله